هذا الموال مهدات من سيف الحداد لاهل كربله يا لا اخ يا لا تحاول تحسب للحياة حساب على الله العظيم الحسبه خليها وبخاشوقه بالك تجمع بدنياك اخر شي ترى بكبكير تنطيها لكم تلموح على لشمات لجمي لش فيه عيد ولك لو تشرب نهر رايح تغص بيها لك تغلط على الدنيا تريدها هتعليك هي الدنيا دنيا الدنيا, الدنيا شعليها الشمس من بي حرقت رتك الظيل لها الكربله وزلم كربله الشمس من بي حرقت رتك الظل وعفتني وكان ودي رتك الظل بويا رتك الظيل رتك الظيل نفس تكبريتي التراب يسوم شخصيتي التفائل والشلب لبنيتي كبير وتيت بيتي والله بيتي الأمنية الأمنية بحياتي ردتك الظيل كتنوس تشوادر نصبيها على ابوي كيف المنام يطيب يا الليل الليل كيف المنام يطيب فالموت مرّ والفراخ صعيب حلفاء على الدنيا على الدنيا أنا موت غريب ومالات الدنيا شو بسوي من ما مالت ت مالت ما عن ذا أصبحت مالات مالات إذا ما عندك بهذا اليوم إذا ما عندك بهذا اليوم مالات مالات اخيك يذيب من عندك ردي. الشمس قد قسمت نصفين لي يا يا اها الشمس قد قسمت نصفين لي يا النور يا يا يا يا خدها بويا والنار والنار في كبد يا ويلي أما خحا ها غد الشيب غد الشيب على راسي ما لوالي غد الشيب غد الشيب غد الشيب غد الشيب على راسي ما لوالي رجاشي رجاشي رجاشي بي على راسي ماي لوالي ولك يا امه قحميت يما يما يما يما اخبار الدهر يصبر ما لوالي اخبار الدهر يصبر ما لوالي غدا الشيء بي على راسي مآه الله فوق ولا قرع عجوه الله فوق ولا قرع عجوه يا يلا هير برغام يا بنت التنديره <سؤال> خيا حلوه زغيره خيا بنت التنديره خيا حلوه زغيره خيا يا مشيتها يا ضحكتها خيا جنوره خيا بنت التنديره خيا حلوه زغيره خيو بنت الليره خيو حلوه صغيره وخيو يا ضحكة يا, يا مشيته خيو جنى جنى الصبح وصبح هذا بلان، حلفت يمين الفرحه سهران جنى الصبح وعيونها بلان. حلفت يمين البارحه سكره آه امستاله والله وحيل والله وحيل روح اشكي همك للي للي امستاله والله وحيل والله وحيل روح اشكي همك للي للي من تشتكي لتانا ذكرين من نسمع هذا الاس اس موت الاخير ذكرين من موت اس عايد الغزالي عايد ابو ايمن كرار الغزالي احمد الاحتيمي احلى العريس اه خل نسمع من الصبح أس وعيون هذا بلاني بس حلفة يمين قيصر الحلو سكران حاضر بالقاعه مستالة والله وحيل والله وحيل روح اشكي للليل للي ياللي والله وحيل والله وحيل روح اشكي لليل لليل ذكرين من شمتج تكيني جعانه ذكرين من شمتج تكيني جعانه حيالله القصاف اه هوا يقول من علي الدرعاوي و ايمان يلا هاي اخيره يلا اقول لك العريس ما فرحانين شو هنا تعالي هناك شو انا يا يقول يا المساري قبل تب روماني الروماني لو علي منعرف جاني ابو القفاره هش الضعيف قابله مفتوحه موت يا حمودي موت بغيثكم هش موت ملك, ملك الساحه ها ها بايش, بايش مثل الناس. همع الجبطة هم الجبطة راح أتخكم بالماء والغطة غطة والغطة غطة هاي موت هاي مردودة فداي بعد فداي يبقى واحد نجف فداي يعنى علي نشعر حمود الخزعلي علي العبودي أمير دوهان علي أحمد واحد نجف جوني ها اه يا اسمع هبعد هبعد هش خلي ودانا مثل الناس هم عند بطه هم عند بطه اش راحت تغط بالماي وانغطت وانغطت اش خل نسمع ابراهيم الغزالي <تصفيق> على الغزالي <تصفيق> احمد الغزالي <تصفيق> الحضور شلع قلع ما تتحول لا ما لا مو لا جماعة التصعيد نزلونا جوا الس... نزلونا نزلونا شباب أيوة. أيوة. نصري الجهاز شوي نسمع هذا الاس من جماعة التصعيد من علي نشعة أحلى هاشم العبودي مرتبة تاني. يعني الغزالات يعني زلم شارع المطار هيا الله زلم تشرين ولا تشرين ولا الصبح خلينا نسمع سيف الحداد مردوده اسرع من الباروده للحضور شلع قلع الغزالات مني إلك يا سيوفي عامر شبلاوي مني لك سيف درغام منال له الكربله بعده الكربله الحضور شلع قلع المعرس أمجد المعرس أحمد المعرس سيد ضرغام بعث سيد ضرغام حب الأبدي سيد ضرغام آل زياد عسون الزيادي الحضور شلع قلع ها عود مثل النا عودة نبذ لندن، عودة نبذ لندن لالالالالالالا، احنا اللي في كيس تدريب؟ والله والله والله والله والله والله والله والله لا روح البير ورمحها من الصخره دنفرنا حب العراق هلأ اللي حسره ليش ناسي هذا وين الصوت الحشد والله والله والله والله العطشان الغزوان ايها الحشد او سلم الحشد والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا ترا يعني الغزالي. حيزرف القاعة سيف الغزالي شيخ الغزالات الله صافن ودير البل صافن ودير البل للرايح وجاي للرايح وجاي هلبت يجي المحبوب يتونس وياي سيوف الغزالي موثق احلى سيوف الشيخ ابو سيوف الغزالي ليش نصيتني من النار اه ها هذا يعني مرتضى توني بعد مرتضى توني ويبقى واحد عراق مرتضى توني علي العبودي علي نشعه امير جنابات علي احمد واحد عراق مرتضى توني يا توني يا علم صافن وزير البال صافن وزير البال هاوب الرايح وجاي هالتوني أو رمتوني صافن وزير البال صافن وزير البال للرايح وجاي للرايح وجاي باجريت المحبوب باجريت المحبوب هاي هاي هاي, هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي أحلى تحية خل نجتمع أبو القاعة أحمد حمزة أحمد حنطي يعني أبو الصيدلية واحد نجف يعني أبو المطعم عباس, عباس عبوكي عبوكي تعال أبو المطعم عباس القفاص آه ها ها اها اها اها اها اها تعالوا اها هسه الباخرة الباخرة ميز ميز او دفني علوش علوش الابوية آه هسه هنا كل الكل نزلي جوا نزلي جوا هنا هنا, هنا هنا, ما هنا سعد بايش حمود هنا هنا ما اشوفك يا هنا سعد العريس تعالي الكل هنا, هنا هنا يلا وينكم؟ قدم لي هذا شوي نزلوا لنا الاستياء اللي يحب العريس يوقفني هنا اي والله هجي هنا اريدك دكوب شباب يلا حسوني معقول ما, ما حد يحب العريس شنو السالفه؟ Wednesday in the